Píratar stunda ábyrg stjórnmál, traustir ávinnið en ekki heimtað. Við ætlum að standa vaktina. Virkta aðhald og gegnsægi er grunnur að þáttöku almennings. Píratar hafa sínt að við meinum það sem við segjum og framkvæmum það sem við lofum. Við ætlum að auka íbúið líðræði, bæta skólakerfið og auka öryggi og velferði barna í bæjarfélaginu. Stytta vinnuvikuna og draga úr álagið fólk minna striðt og meiri frítími. Aukum frambúð af fjölbeytilegu húsnæði og bætum skipulagsmál. Píratar ætla að gæta velferðar allra hafnfirðingar. Þegar öllur af botningfólk getir þú treyst píratum. Það er okkar loforð. Ef þú vilt búa í samfélagi þar sem þú ferð að hafa áhrif og vil geta treyst þínu fulltrúum þá kýst þú pírata. Ég heiti Elín Ír og er oddviti pírata í hafnærfirði.